څنګه وایي چې سلام علیکم سلام علیکم نو خی ژبې کومم ته چا غولم زړه کې چې ټونکو چا کړه دا دولت مون کایدر دا کوي خلک کایدر نه کوي د لالتر به دی وایي خلک دا خلک کوي چې هغه بمباري واغ کسي چې تا چکویاس خولې مې پټ پېنيولې دې څه ژغنه ورته کويس نن یاغ دا کو ویار کو په دې باندې چې پټاله باندې په باري کوي دي د ځل افغانستان یو او دا ولادت کې د ما بولاس کوي او دا راته د سپټا سنو کوي کو دغه مال <سؤال> مې ودر <قارئ> سره کړې و، داله و. د شیزي پارک نه سوي مار ته مسلمانیه. <pulls> الحمدلله، یاره خځې سره خو تا پارک نه کیږي، خځې هم کوچې وې، دا هم بل <سؤال> بل ويختې ربري. دا برابر دا سنت د نبیع اسلام سنت دی، دا سنت کړل دی و نه یې عاید. یاره یاره. دغه ټوله دا راکاند ماما شان دا زرنا په د بنت د د ځان د د ځان د د ځان په څومره لازم ضروري ده کانو رنده در کې جوړه شوې ده نبي عليه السلام په دې پاک سترا بو تا نو خداسي یو بيزي چې څوک در نه دیږي د تخروكونه د دې د پبردې وروره دی وګوره شکل ته دی وبره دا نبي عليه السلام دا شي کول د ټول چا کې په توګه سبا دی دا نه ملهونه دا نه مې وجودم باګړه تا قتل کړه مې قتل نه لکړه زه په دانه زیږندم دستا غوږی خلک ز ډیر په کتلو ماله مسئول څه مې منافقین یېاس ته په پارمن دا لا ویلي چې وطن سره مینه پرځ دی او من ایمان بوځ وطن سره وینه وکړي هرغه سوچ خیری خدای سره ولایت امر موږ ترواډه ورور موږ تمه رواډه را سبسکرایب افغانستان سبسکرایبونه ته چیرې پسکوند ده بچا دا ته د غراته په اسلام خبره هو هی به د غراته طالب نو موجود چې مونږ افغانانو انګريزانو اردو کې په دغه خیبر غرو کې ماتواد ایتای ګوند دغه کار کوچره وته له میکروب د جرزم د د د سوره جهادنه دی خنډ او پنجاب غلامي د حکومت ورکوني څا پنجاب دتا حکم درن کړلوه مګه پنجابي په خلاف کراچي کې ډي ورړل مګه پنجابي په غيغا کې نه تلای دا غون دي بي غيره مسلمان دا غون دي د اوس نړۍ کې هم دا بناموس هې وبدي تا مینه لره هې وبدي زناور هې وبدي زناور تران مو ته څامنځه ای پرواګانو دا د هندستان څامنځه موږ ته کم نه اس د بړواک هندستان جوړ کړي ده کوه کونی جوړوي ماته وروره ډاکټر رالي کی ماته انجنیر رالي کی ماته اسلامی درسی وڑیش در مرحیدی بارود خودل توقورد اپغانان و کورن و امبراری او لیسان ساید او گوانی سورت کتا خده دی خبرونا شو پاکسان صرمینه لریگا های اندوستان صرمینه لیگا ها تات خبر کام زر اسلامی ملک صرمینه لرمش با کام زی کم داریس اسلام عباد بیا غصرمینه لرمش باکسان اسلامی ملک ده خوه ده شي ملک ده و تا دی مختورشی جاغه قانون اسلامی د پاکستان قانون اسلامي دی اسلامي پක්ෂي د غیر اسلامي پක්ෂی دی دا لمغور شي غیر اسلامي نه دی دی انګريز قانون نه دی هندستان کم قانون اسلامي دی مول دی هندستان ګوره هندستان کې د افغانستان د پاکستان مسلمانان ډیر مونږ د اسلامي مونږ انسانيت په کار دی مونږ د موږ فردو ما ما سره چې په هغه ته وګي کافير کاپای دی ما ته پنتګورې ما ته ډاکټر لګي ما سره خدود ستګوي پاکستان په خله کليما وای د یو ما وطنوال وژنې ما په ودان کې ګمون ما مسجد ډنګوي ما سرک ډنګوي نو دې دې مسلمانې کې乜 دې یو دیتا دا نه اسرائيل همقدر اسرائيل یو خبر خبر خبر او ور کناورې دا خبره او ریدل نه غوړم وی ویا کوښش مقابله لري ته به اسلام مختګور سره خلاصې را باندې مسلمان مسلمان او کافر دوهس جوړه دی سکه نس دوه جوړه دی تر تا غو مسلمان سي کم قبولم مسلمان او تزانت مسلمان تا وا غند دوه ډوار پر دارک سر ولم ستي مرغ مشترو واندی غدې را ولندو غدې را بیا ولی وای چې پمباریانی کې کوي ولان دی وای جو نه کوي پر مرز م مله سي تکوي په څونو واغونه سپار تهونکی نه بنو او ځات کې پاس کو ماس پاس کو واچول ما اون ديجه وليخه ده چیرې زهيره واشه زيد اي خبره خبره وکش باس کوي کا جنگ کوي نه نه تكتب کله قبره هغه وخت په ادبیادو باندې باس کوي خبره کوي باندې باندې زموږ نه مو دي کنو لاس پټي و مات وینم و څالي د خپل باندې ډيور کول امریکا ته کدي پاکستان نه ډيور کوي تاته امریکا را داسې مافه کور کې څوک نه درلوده لای بيت مشورات لاله یا دې د نړۍ منافقین نه نه موجود سول اسلامي جامعه امریکا خداره و څور تګرته وخت علی وطن دی ورپري امریکا ته امریکا خداره و دا نظام رغل مزه نه و موجود تم لغم تلار غره ته به جہاد خړې وکړ امریکا سره ولدی اور پریږو پان تاسو را ودا رتا سره و ولتا سره و تاغه ما ولس وشرم ولغره ته ورته کولی اور را امریکا دی را وستل <سؤال> اور را پنجاب په کینه نه دی هغه پنجابی جتان نظام اتا ملاب مولا برادر ټنګو دی وا چول لسنه اور باندې وته لغه پنجابی څه بولس ما وښورین غلمای سولهس ما لې سبيته وښوري په کابل کې نن سر دا ښورنې نه موږ توباله د خیر نه موږ توباله ورو رحم شره ما را د اولي چیرې بره د دې چیراره وشه د منزور پښتون بڑو سره دې سیاکو یارن بڑو سره نه وایو راځو په ځنور راځو کورې دا کبې منزور பக்தور کوم دې نه کلا غواکونی ځات ته مدي غلاف دی خا ځم ما نه دیام کاپېټ په وئلا شر ویڈیو ګړندم منزور பக்தور په پختون دي خا ګیرم لري ګیره دانګه ګیراله او دې په از دغه ټوټه چیې چیې وخت دا خ په تو یې جاموای ټول پختنې ملاتړ کوي نو بیا نو دا پختن سره ولاړ بلکې امیر ده ته دي منزور وکړل دا کې دا کې روما دا یو جواب راکړه ته مو شي چیرې ته دا په د مخ د لری کده کې دا دا د سپګن را مخ لری کده مخ بس بغنن پاکستان نمبر خوا په دې چې تووشي چیرې تووشي چیرې چیرې وځې ته چیرې امریکا او اروپا ته وزي پېر ځنابو نو کبا په خپل فریج په مانانو د ولس له 800 ډالر خارجيې په اړه کوم تاسو باندې خوشاله به در باندې وړم کته به بداله درځي دې چارکلم کونې کلا موږ ودې پټې نوځیا ولندر ولندر په خوله نر وځه څنګه سوسم سوس مسلمان څنګه لګته دغه کوم انسان و واغې ګوره بيغیرت او واښي در باندې راړول په مظغوم مزبیږشتي وای پښه او بيغیرت او بيواکه کومنګ توهې نوړه کووینداب دي لکه د ما ته ګوره اسلام یو ځل خبره وره ما دغه خبره ته برې نه کړی ګراس پکنه مخده ګلک داس اسلام یو مبارک دین نه شکر دې کړې ما وایم لا اله الا الله محمد رسول الله څومره مسلمان یا مور بلار می مسلمان دي اسلام تا پورې تړلې نه ما اسلام تا په دامه کړې ده از برادره خو نورې موږ دین مابته یو موږ په شان چې ټانټه کوي دا غیرت ګوره پښتون ډېر غیرتی کار د خپل دشمن سره د وسینه کوي تاسو پاکستان پاکستاني مونږه پوند وسکلند دشمن ده قانوني دی انګريز دغه دosti کوي هغه مسلمان وایي دا منزور نه خبره واوره چې دې ټول نه تاسو مو دي خوا سرانګا به د دې کابیرګو ما ته بس اسره د ګولګونه نظام وکنه نشرب غنی و نه کرځه و تاسې چې مترق تای و ملاتړ وکړو ته ما وطن د امریکانو ته په غيګه کې پرې و چې اسرائیل هم په باندي ډزګوي اسرائیل یا ماته مو ده سردار صاحب یو خبر د تکومه تا مرحبا نه خوښ که و نه جنگ به نه کوو ته ګور لجزبیا کار اخی نه اخلم و مونږ ته غږی غږو ولا ګپی خل ته خبر ووم ته کوو اي شابه ګور موږ ټول مسلمانان یعف اسلام شک دې ته پښتون نه مسلمان زم مسلمانیم ت مقصد ما نه راته <Contact query> هغه ما کلمہ تا پورې تړاو نه لري یو سچا مسلمان راشي چې لسونې بووینه نوې سرکټلې نوې ګړې تا خبرې ما تر زخلې اټي تدوان خلک تا پورې تا د کلمې معنا او او لرو بر فوقطانو یو یو نلټ بيولي کوي او اي جي اوس بو د خلک چې ماملا دړ کوي کوي چې اسلامي داجا اي انا ما ندخل كاع يا الاسلام الاسلام خبرنا ته کلمه او یادې خپاک مسلمانوی کتلې نوي ګړې به ګونای او پاک مسلمان یو خپل پښتونوی چې ما نه د کلمې سوالو کې هغه ته ځواب ورکوم زال الحمدلله مسلمان یم کلمه الله محمد رسول الله ما باندې او کثیر دا بیا له ځي چلود کې مونږه مخ ناز دي او مخکمو کې ناز دي ته دومره نری راشه غوسره ديني باسته دي فاروق زنور علمنه باچا خبر تمات agora porque ele massacre sua maniva que ele mata a galata من الشيطان الرجيم بسم الله الشيطان داتا بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الله محمد رسول الله شما ترى بربي خبره شلو عربي دي قران جو بيدار دو يا شلو دهو اسلام اكبر حيوان هيبدي ويج اكبر حيوان هيبدي اكبر ارو Historical وأما أولا.. ناور هنا يتم إصبهنا مع السلام ايلي ان système بالرادئة إنتَ حمرون السورة <تصفيق> خمار عبود والكظر للهيون بالرهم لاxicdelό ...تا عاب hombres فما لا نعرف فقط اسلام وهو صحيح أنا ابتنا يا يا زمار هذه فسدتي 我ཛྷ سأبنت م Hastas أكبر حيوان بالأطفال أكبر حيوان بالرهم لا يوجد إنهم أكبر الشيطان في العالم لانت الوجه <سؤال> دخلت وركاس هاي بكيتش دخلتش كنزل المطر دخلت الكاميرا